وهبت عليا مهجه ولسانا فعلوت في كبد السماء اذانا وكبرت مولا اتصاغر سيد على من تموت وذا يموت مهانا انا وانتم ايها الاحبه نستقبل الشاعر المبدع صادق الشبلي استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد يلا أظل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد نحن في رحابي كريمة أهل البيت وهذه الصلاة لا تليق في الكرم صلوا على محمد وال محمد زين احنا راح نبتعد عن القراءه لمده دقيقه واحده راح نباوع للوجوه اللي يسولف راح نقول له شلونك شو اخبارك ونسأل له سؤال نحرجه به شو تقولون؟ حتى نهيئ له الاجواء نقول له مشتاقين لك الله بالخير ابو محمد شو تقولون؟ راح نبوع للوجوه، اللي سولف ننزله، ناخذ المايك ننزله، انحرجه من العارف العريف الحفل. تمام؟ يلا يبدي كل شبال يرسم لي خيال واجتمع عيونه ولو صفنت هو. احبس الذكرى لهن مربيها خوف وشعر قدام الورق شايل ضوه. الورق جدا مقدس يحمل بروحه حياة القلم مرسول بس جدّة نبي الشاعر ناطق الرسم باسم كل من فقير يحمل بوجهه تعابير الزمان الفقير بعين شاعر يعنى ورد من القلم لو راد ينطيها نفس الملامح بايته بوجه الجروح وعلسان العافية الصوت ارتوى غبشه عندهم تبتد بآخر نهار ويقطار الحلم والسكة ملح وكل محطة بيها مرة ويصعدوا ياهم جرح ما مالقه وشكفة رغيف ناموا ناموا وعج في يا الحسن صل على محمد وآل محمد وما ردي السائل معتنيك الباب ولا عظيف أنت الباب سديته أبروحك روحك كنت تكرم ما تهاب العوز لذلك قبرك بلا باب خليته ما ردي سائل معتنيك الباب ولا عظيف الضيف انت الباب سديته هلا شوي انزل ما ردي سائل معتنيك الباب حتى لسالفه سيله شو تقولون خلينا نستفاه احنا هذه الليله مرقصت اخوتنا المصورين ما ردي السائل معتريك الباب ولا ع الضيف انت الباب سديته ابروحك ما تهاب العوز لذلك قبرك بلا باب خليته او لأن انت الحسن والكرم يلوذ الكرم منك طلب مولاي وانطيته ما خليت جارك يخفى من الجوع ما خليت جارك يخفى من الجوع وقبل لا تحكي يا مولاي حسيته تجي بباب الفقير وخطوتك دمعات لكن من تجيه العيد راويته ما ردي السائل معتنيك الباب ولا عظيف انت الباب سديته بروحك كنت تكرم ما تها بالعوز لذلك قبرك بلا باب خليته أو لأن أنت الحسن والكرم يلوذ الكرم منك طلب مولاي وانطيته أو ما خليت جارك يخفى من الجوع وقبل لا تحكي يا مولاي حسيته تجي باب الفقير أو خطوتك دمعات لكن من تجيه العيد راويته أو جائز كل شيء جائز يحصل بدنياك جائز جرح يشفى بحلك سكينه أو جائز عيون البشر يوم يشوف اكو بقلبه فطن بس العمى بعينه او جائز ما يمك بس ظل عطشان العباس دبه وهو بيمينه لكن امر واحد مستحيل يجوز انسى الوطن ماله كل عناوينه الوطن شمعه بظلام وسالفه بديوان الوطن بيت تجمعنا وكنا حاوينا ولينكر وطن بقبره ابو الحسنين يعني مضيع اصله وناكر بدينه عراق شقت كبير كبير، واسمى يا محلايا شمعه الدنيا وضيليالينا اصبر يا عراق وعدنا كل شي هون وكل صعبه تهون او يرد ماضينا واخيرا سولفتك ربيع بين الاشجار او خضر كل شي منك للهو الهاب او قريتك عافيه بنص اليزورون أو منوّ النبض خليّت لك باب أدورك بالنفس وأقرأك بإحساس بحيث بكل شيء لك مولاي محراب من باب الكرم عندك محطات أو توزّع سيدي من دون الأسباب المهم عندك فقير يعيش مرتاح ما خليت بابك بس للأصحاب المهم عندك فقير يعيش مرتاح ما خليت بابك بس للاصحاب يا مولاي الحسن شكتب لك احتار عنوانه ويبين مني الكتاب وعنوانك كبير شلون اقراك يا ابن طهر سلاله وابن الاطياب وهوايه الحسن بس اجمل هوايه بقلبش شقد عشق لجله هوايه بعدد ما تاخذ انفاسي هوايه واشم اسمه وترد انفاسي لي والسلام عليكم